Hát egy évvel ezelőtt egy hasonló úszító plakát előtt álltunk, és akkor csináltuk ezt a mi akciónkat. Egyszerűen engem borzalmasan dühít az, hogy Magyarországon a kormány úgy akar népszerűséget tenni, és úgy akar elterelni a saját disznóságéről a figyelmet, hogy más emberek ellen úszik. Ezért határoztuk el, hogy itt a rendőrség épület előtt egy flashmobot mobot csinálunk. Idejöttünk tizenvalahányan valahányan ezt a plakátot, egy vicces plakáttal, amivel Orbán korrupcióra hívtuk föl a, a figyelmet. Hozzá egy vidám éneket énekeltük, majd elhagytuk a terepet. A kikorogott mellettünk egy rendőroltó, kiszállt belőle négy rendőr, igazoltattak minket, és megkezdtek, hogy mit csináltunk, elmondtuk nekik, és azonnal elkezdtek minket különböző bűncselekményekkel vagy szabásértésekkel, azt mondták, hogy ez is lehet, az is lehet vádolni. Ilyen flash mobot egyébként korábban is szerveztünk itt Pécset, akkor semmi probléma nem volt belőle. Először azt mondták, hogy mi rongáltunk. Azonnal vissza vágni, hogy nem rongáltunk, hiszen csak gyúrmaragat csaragasztottuk rá mi ellenplakátunkat a nagyplakátra akkor azzal próbálkoztak, hogy jó, de akkor szemeteltünk, mert ha majd leesik az a plakát, akkor az ott marad a földön. És nagyon érdekes volt az, mert, hogy amíg eldöntik, hogy valójában mit is követtünk el, addig nekünk ott várakozni kell. Ez a várakozás ez két órán keresztül tartott. A várakozás során jeleztük, hogy nekünk mozi jegyünk van, szeretnénk elmenni. Mondták, hogy az nem lehet egyértelműen kirőlt, hogy mi ott fogságban vagyunk, akkor fölhívtuk a tasz -t. A TASZ-nak a jogásza azt tanácsolta, hogy mindenképpen az akció kérjünk erről egy hivatalos papírt, hogy minket itt előállítottak. Végül két Óra múlva kénytelenek voltak úgy elengedni bennünket, hogy megállapították, hogy nem követtünk el semmit. Ezek után jött a meglepetés, hogy két hét múlva én egy idézést kaptam a rendőrségre a gyülekezési jog megsértése miatt, majd ezt követően engem megbírságoltak 30 ezer forinttal vagy hatnapi elzárással. Megfelebbeztem ezt a döntést, Másfokon is leutasították. Közben megint a TASZ-hoz fordultunk és a TASZ egy pécsi ügyvédnőt bízott meg azzal, hogy az ügyben engem képviseljen. A bíróság kimondta, hogy nem követtem el szabásértést. Bebizonyíthattuk, hogy ha kellőképpen szívósak vagyunk, akkor elérhetjük azt, hogy ne az államnak legyen igaza, nem szabad hagyni magunkat megfélemlíteni, és a bíróság igenis kimondhatja azt, hogy az állam járt el törvénytelenül, és mi pedig a polgári szabadságjogainkat védtük. Legyél aktív polgár! Elki a jogaidért! A társaság a szabadságjogokért ügyvédei országszerte elérhetőek.